ကျွန်တော်ယခုဒီစုံမဲ့ကစီဓာလေးရဲ့အမိကတော့ဆော်ဘတရားရှီလူအမိရတဲ့ကစီဓာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစီဓာကိုရေဆက်ဒီကုန်းတဲ့ဒုနဲ့ပတ်တည်တိတိတတ်တာကျွန ကျုံ့ပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်စေမျိုးရေးဆပ်ဒီကုံးထားတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပဲတမွန်မေမုဆလ္လာဟူအလัย jayban sin allah ashia busbai you mm -hmm. ე ე ე ე ე ე ე ე ა အအ့ေသူ့အအအ့ငမအိ့ူအအအာအူ့မအအ့အအး်ီំးိအးင်းာအအ့်ာ ነ ်း်း်အအ့ေးိာအျ့််း်း်� တေောမှအမြာជីတန်အေသမျာမြတမ္ကတိနခင်ခါတပစအအရှအ b o sapai d a m a o ta bhujai b n sin allah ashian p u s a a i t a m ယောရှိနာမိသနသဒါရှောက်သာပါနေတောကတိဒာနေယချင်းကူဋ္ဌိပံစင်အော်လာအ Kuroda ki alo shidmiya ka'i ziwa Taun sa faista kuroda ki aasha uthaya Kuroda ki alo shiya gu minamu Taun sa faista kuroda ki aasha uthaya Nasin Allah ashiam puspai ta တောင်ဆောင်ဖရစ္စတံကုရုဒကိအာရှောထ ाया ညာတတနကုရုကမယာဤသူမံပြတောကဂျီဒေါနေယချင်းခာဥထိပ်ပံစ ဩစပိုင်းတမန်တ ရှင်အေေ ا م ت ا ی و ش ی و س ن م ا د ع الی س س م ا ج